Таке евакуювати понад три тисячі працівників з окупованої запорізької атомної електростанції планують це зробити росіяни. Повідомили в енергоатомі. Йдеться насамперед про тих, хто підписав контракт з фейкою експлуатіруючі організації Запорожської АЕС та членів їхніх родин. Раніше окупанти вже вивезли частину сімей запорізьких атомників з Енергодару до Ростовської області, Росія. А це фактично доводить неспроможність Росії забезпечити експлуатацію енергооб'єкта, кажуть в Енергоатомі. Водночас компанії наголошують, вже готують спеціалістів, які зможуть забезпечити належне функціонування станції після її деокупації. З нами на зв'язку Петро Котін, начальник ДПН «Енергоатом», і зараз з ним поговоримо про те, що відбувається на ЗАЕС. Пане Котін, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Що, напевно, відомо і «Енергоатому», і українській владі про ситуацію, яка зараз складається на Запорізькій АЕС, які дії вчиняють окупанти і як вони ставляться до майна станції? Ну, фактично, вже основний месяц ваша ведуча зараз озвучила, і ця ситуація пов'язана з тим, що на станції, яка перебуває в окупації, починаючи з 4 фактично березня попереднього року, ситуація весь цей час погіршувалася. З вересня місяця станція не працює зовсім. Е, тобто і велика деградація на всіх системах і по всім параметрам станції, вона відчувається все більше і більше з кожним наступним Днем. І на сьогодні, якщо ми говоримо про ядерну, радиційну безпеку про все організаційні західи по підтримці цієї безпеки, все вони порушені фактично на сьогодні. Панує на станції представники Росэнергоатома, які також тиснули на персонал весь цей час, для того, щоб персонал підписував ціганерні контракти з ними на перехід на енергоатом, до роботи на цей Росэнергоатом. Фактично вони... Винудували близько 2700 людей, і ці люди підписали саме з ними контракти, але ще на станції перебуває близько 1500 людей, які постійно працюють на ній. Це люди, які верні, зберігають верність Україні, патріоти, наші патріоти, і продовжують отримати від нас заробітну платню. Окупанти, які знаходяться на станції, вони проводили вже декілька тренувань по дуже швидкому збіру і виїзду за станції. Тобто і Росенергоатом проводили такі тренування для того, щоб, якомога швидше, вони могли по команди зібратися і поїхати, залишити станцію. Це Добрий знак, в принципі, то що вони збираються це зробити для нас. Дуже важливо, яка могла швидше зробити декупацію цієї станції, вивести всіх військових з неї, також росатами і отримати контроль над ній для того, щоб навіли ядерну безпеку, і також експлуатацію Запорізької атомної станції. Персонал в очень важкому стані там находится на сьогодні. Якщо вона вивізу в людей, ті, які підписали ці контракти, то там буде дійсно відчуватися нестача персоналу для поточної експлуатації станції. Саме по це ми зараз готуємо команди вахтовим методом, які зможуть туди заїхати, і які на перший період, поки будут працювати наши військово при станции станції, таке інше, зможуть підтримувати безпеку. У експлуатації станції, ну, треба розуміти, що це не експлуатація в повному сенсі станції, це тільки підтримання її в тому стані, в якому вона зараз знаходиться, а це відключений стан, холодний, нептін енергоблоків і один, один енергоблок в гарячому стані там знаходиться. Підкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз немає а, достоменної інформації, що сьогодні-завтра окупанти залишать атомну станцію, а уявімо собі, що це сталося. Тут дуже важливо зрозуміти, скільки ми маємо часу, ось цей перехідний період. За скільки днів, годин мають приступити до роботи українські спеціалісти для того, щоб станція функціонувала, і це не завдало шкоди довкіллю і, зокрема, роботі самої станції? Так, действительно, мы дуже сподіваємося на той персонал, який залишается на станции, які э, расисты не смогли фактично вывезти за территорию станции. И тому, что он потрібен для того, чтобы поддерживать станцию навіть в том стані, в якому он зараз находится. Как я сказал, там 1500 таких людей, які в будь-якому разу залишаться на станции. И они чекают, и они... мы имеем информацию от всех від більшості з них про те, що вони дуже чекають, коли за зайде і коли зможуть вже прийти українські спеціалісти, українські керівники, для того, щоб налагодити роботу станцій. Також в енергодарі в самому знаходиться всього 6500 людей которые находятся на этой окупованій территории, которые просто находятся по домикам на сегодня, по, по властным. И, фактически, мы продолжаем платить заработную платню. Они не допущены на станцию тому потому что они, фактически, подтверждают свою верность Україні, Украине. Но все люди находятся там по месту. И также команды с других атомных станций высококвалифицированы. Спеціфікованих спеціалістів ми зараз фактично формуємо і наступним часом, наступними днями ми зможемо повністю відрепортувати про те, що ми повністю готові заходити. Але тут питання буде як швидкий військовий нас туди запустять. Тому що станція вся замінована, фактично периметр станції замінований, також станція поділена на зони, навіть окремлені, і також заміновані проходи, підходи і все таке інше. Тобто військові повинні цю всю роботу будуть зробити і після цього надати нам можливість туди зайти. У заяві енергатому з приводу так званої евакуації, яку планують росіяни, сказано, що ситуація... З персоналом, кваліфікованим на станції, нині катастрофічна. Який масштаб цієї катастрофи і чим це загрожує ЗАЕС? Дивіться, ми зараз дивимося на ту інформацію, яка надходить нам від нашого персоналу зі станції, які фактично є свідками всієї цієї ситуації, які знаходяться в Наргадарі. Ну, наприклад, зміна станції, вони бачать, що зараз тільки три автобуси перевозять цю сміну, і вони не повні. Це означає, що поточна зміна, там близько 100 людей їздять на станцію. Нормально там повинно бути 180, як мінімум, людей для того, щоб забезпечити зміну станції. Тобто, з цього ми бачимо, що фактично скорочена чисельність людей, які зараз э, повинно там бути для того, щоб спотаковувати станцію. В той же час, э, така кількість людей, она потрібна для того, для станції, для тих енергоблоків, які працюють. Фактично, блоки зараз не працюють, таким чином там, в принципі, можна обмежити меньше менше персоналов. персоналу. Але э, ситуація дійсно погіршується, і якщо вони вивезуть той персонал, який вони переманили на свой свої то там потрібно було терміново обживати заходи, за, за, заходи, для того, щоб наш персонал туди завізти, для того, щоб він фактично забезпечував всю безпеку станції. Дякую за інформацію. Петро Котін, начальник енергатиму, був з нами на прямому відеозв'язку.